بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء النور على الجميع بالنسبة اليوم طبعا استكمل محورنا اللي بدأنا فيه محور الرئيسي اللي كان هو يرتبط بالمنهج والفكر ويمكن استوقفنا موضوع المعرفة هو يمكن موضوع شائك ويمكن يتطلب أكثر من طرح لكن العنصر الأبرز اللي اليوم ودي أن أقشه هو فكرة مثبتات ومحبطات ومحددات المعرفة إيش أكبر العوامل اللي هي بت... بتأدي لهذه النتائج تمنع الناس من أي معرفة من أي ارتقاء بها يمكن السبب الرئيس هو في الموضوع هذا هو موضوع الأدلجة اللي هو التفكير الجمعي سواء من جماعات ولا مكونات أو كيانات وهي هذه للأسف الشديد هي يمكن نحن المواد ملاحظ واضح ويمكن في جميع أصقاع الدنيا وفي كل اتجاه وفي كل فكر وفي كل منهج وللاسف الشديد هي كل الجماعات هذه بشتى الوانها واسمائها واختصاصاتها حتى اللي ممكن تكون هي تدعي انها تتخصص في امر معين ترتبط بناحيه غير نواحي اخرى هي بدايه ونهايه تختطف الحياه كامله حتى لو ادعت أن حتى لو كانت مثلا احزاب سياسيه ولا فكريه ولا عقديه هي في النهايه هي تختطف كامل الحياه من الجلده للجلده حتى وان ادعت يعني ادعاءات هي ما لها حكم وهذا يضع الناس في سجن عظيم يمنحهم من اي ارتقاء من اي تنفس وهو عباره عن سجن وقضبان تمنع المعرفه من اي طرف وتمنع حتى التنوع ولا تمنع حتى الترقي والسبب السور سور الصين العظيم اللي محاط بكل واحدة منهم وهذا الامر مشاهد حتى الويلات اللي تنتج منها كل ما نجد على الارض وبالطبع أي جماعة كائنا من كانت تحت أي اسم هي بداية ونهاية هي عندها منهج وفكر معين موجود موروث هو هذا هو ذاك الشيء, الشيء اللي غير ممكن الخروج عنه ويملك كل الحصانة والقداسة لكل شيء داخل السور داخل المربع هذا سواء كان طرح ولا فكر ولا اسم ولا موروث ولا حتى أساليب ولا وسائل هي نفس السور هذا يمنعك من أي حتى إحداث تغيير بسيط حتى من خروج واللي ممكن يخرج سنة خارج السور هذا حتصب عليه الويلات كلها وحيجد المعاناة الكبيرة يضطر كمثل كأن كرة يرتطم بجدار ويرجع ما في أحد يقدر يخرج من المازلت أنت ضمن الإطار وهذا الاطار منع كثير من الثقافات ومنع كثير من الارتقاء ولا المعارف ولا الاطلاع على اي شيء اخر يخرج عن وضمن اي أدلة كائنا من كانت حتى انا ما بكل حتى الجميل منها ما او ما يعتقد انه اجمل شيء هو حجاب حاجز قوي لاي نمو لاي ترقي لاي معرفه حتى تدبر ولا تامل في داخل الصندوق ما تقدر تتامل حتوجه لك النظرات والويلات حتى لو رغبت تخرج عن الصندوق هذا تبحث عن اي معرفه ممكن خارج الاطار هذا يعتبر جنونه ومجونه وسفور واي اي كل الالقاب ممكن تطلق عليك. وهذا يمنع الناس انا هو قضيتي مش قضيه الناس اللي داخل انا قضيتي قضيه شموليه. نحن ما حنقدر نرتقي اذا كان كل مكون موجود داخل صندوق بين صندوق وصندوق حنعيش الحياه كلها تبقى من اللي حيطلع على شيء اخر؟ يمكن اللي ممكن يطلع عشان يسفه حتى لو واحد يبغى يتعلم شيء خارج الصندوق بغرض التسفيه واللعب اكثر منه غير حتى في داخل ال... الادلجة داخل الصندوق هذا يندر ان تجد شخص هو قادر على ان يبدع او يقدم فهم ولا فكر ولا طرح جديد هو مجرد شيء ممكن متوارث من قبل خمسمائة سنة حتى لا لو راعي بسيط ممكن في أتفة قضية هو يرجع لذاك السنة كيف عمرك من كيف فتح الباب في ذاك الوقت يفتح الباب بنفس الطريقه وهذه مشكله كبيره طيب يعني كيف هل طيب كل الناس اللي في 100 200 سنه ما استطاع منهم احد ما في احد يملك لا مقدره ولا قدره عقليه ولم يخلق الله شخص يملك قدره لشخص ابدا راي في موضوع قبل 200 سنه انه يبدي فيه راي اليوم ربما يقدر يستطيع يمكن المعارف عنده اوسع حتى يعني يصنع قرار ممكن يصنع قرار أجمل من التراث من المعارف اللي ممكن يقدر يجمعها ويطلع عليها أكثر من أي شخص قبل منه. وأكبر مشكلة أنتجت هذه القضايا والأدلجة وفكرة الأدلجة والمجموعات والجماعات والممكنات بكل ألوانها وأطياقها مستوى الصراعات مجندين تجد جميع الفرق هو مجند لصراع صراع بكل الوسائل حتى طرحه وفكره وجهده وبدله هو عشان صراع مع آخر عشان حتى في الأحيان لما يكون في فكره حتى في في في مناظره ولا في مجادله هي تكون في صوره مضاربه ما هي بصوره ما هي الهدف منها معرفه ولا توضيح المقصد منها اثاره ومضاربه وربما تنتهي اشتباك بالايدي او بحث عن فريق منتصر كره القدم. وهل هذا هذا الواقع يخلق معرفه هل هذا يرقي احد؟ هذا ما يرقي احد هذا بالعكس يرجعك السال وهذه مشكلة كبيرة يعني اليوم نحن الموضوع هذا يحتاج ترقي وفكر جديد انا ما اعرف حتى المعالجة كيف ممكن تتم تحتاج ناس عقلاء ويمكن نحن اليوم في حاجة لخلق مفهوم جديد فكر جديد بعيد عن الادلجة الفكر ترى لا يعني انشاء مكون جديد ممكن نحن نحتاج نك... فكر جديد افكار جديدة اشخاص جدد لكن مكون جديد ولا جماعه جديده هذا يعيد في نفس الدائره في نفس الانغلاق في نفس الضياع في نفس الصراعات والامر يحتاج تفكر وتدبر والامر بسيط وسهل اذا كان انتمائنا للافكار مش لاشخاص ولا لمنهج ولا مسلك واحد مشي فيه طابور خلفه وهذا الموضوع بحول الله تعالى انا اعتقد من بدا يفكر فيه او ياخذ منهج حقيقي فيه تجاهه يصلح الشيء الكثير في المعرفة ونستكمل بحول الله تعالى في الطرح القادم وأنا أسف ودي أني ما يكون الطرح طويل بحاول أقصر قد ما أستطيع وأشوفكم على خير